Меморіальну дошку на честь загиблого запорізького спортсмена, морського піхотинця Атенаса Іванова, планують встановити у Запоріжжі. Про це Суспільному повідомив завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області Костянтин Денисов. Нагадаємо, 21-річний хлопець загинув, захищаючи Маріуполь, 7 березня минулого року. Звернулись до мене його друзі. Які захотіли увічнити його пам'ять, ну от наразі є ідея, яку підтримує голова обласної ради, щоб встановити меморіальну дошку на обласному спортивному ліцеї. Атанас його закінчив. Власником ліцею є обласна рада, тому зустрічались. Бо є така ініціатива. Вона підтримується зараз. Ми от, як би, там проходимо всі ці бюрократичні процедури того, щоб там відкрити спортсмен та кандидат у майстри спорту з важкої атлетики. Атанас. Лариса Саванов з 2013 по 2018 рік навчався в обласному спортивному ліцеї. Директорка закладу Лариса Білова каже, хлопець був дуже наполегливим та хотів прославити Україну на міжнародній спортивній арені. До мене було звернення від Константина Демисова та Запорізької обласної ради запропонували встановити меморіальну дошку і тим самим відзначити героїчний вчинок Іванова Аданаса. У нас було, були збори, на яких одноголосно ми прийняли рішення підтримати це звернення. Це взірець поведінки героїчної людини, поведінки справжнього українця. Тому ми зараз ну, вибираємо да, або обозначаємо це місто, де буде стояти ця дошка.